mindenki akadémiája színpadán, Fekete Ildikó, hímes tojásfestő népi iparművész. Köszöntöm Önöket! Hímes tojásfestőként azt a célt tűztem ki magam elé, hogy a Kárpát-medence mintakincsét összegyűjtsem, rendszerezzem, újraalkossam és önálló kiállításaim keretében minél szélesebb körben bemutassam őket. Tojásfestés, fekete ildikó számára gyermekkori szerelem. 8 éves korában találkozott vele először komolyabb szinten. A hímes tojások készítése akkor még csak hobbinak indult. A Néprajzi Múzeumban megrendezett húsvéti vásár kapcsán találkoztam a technikával, megtanultam egy idős nénitől, aki ott bemutatót tartott, és megvettük a szükséges eszközöket, és utána pedig anyukámmal itthon készítettük a hímes tojásokat. Minden húsvétkor elkészítettünk száz darabot, és aztán annyira megszerettem, hogy már magamtól is elkezdtem készíteni, és egy hét-nyolc éve foglalkozom ezzel komolyabban. Leginkább a tojás írás technikáját használom, ami azt jelenti, hogy viasszal készítek motivumokat a mintára, később befestem a tojást, és ahol viaszos, ott nem fogja meg a festék. Ildikónak jelenleg körülbelül három 13 darabot számláló gyűjteménye van. Ezeket az apró, remek műveket mind ő készítette. Különböző tájegységek mintáit dolgozza fel, vannak sárközi, gyimesi, muravidéki, délerdéi, baranyai, felvidéki tojásai. Sokszor dolgozik azonban saját mintákkal, motivumokkal is. A kedvenc mintám az, az időszakosan változik, de hogyha valamit nagyon ki kell emelni, akkor a gyimesi mintákat nagyon szeretem, mert nagyon régiek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb hiedelmek is még fennmaradtak, úgyhogy nagyon sok érdekes dolgot lehet ezekről elmesélni. Elsősorban önálló bemutatói vannak. Jelenleg New Yorkban is látható időszakos kiállítása, de csoportos tárlatokra is készít tojásokat. Ezek időszakonként vannak meghirdetve, különféle témákban. A legutóbbi az a reformáció 500. évére volt meghirdetve, és ezzel kapcsolatban készítettem tojásokat. Hát el lehet képzelni, hogy a reformátusok címerét milyen nehéz egy tojásra megrajzolni, hiszen nagyon bonyolult maga a címer, sok dolog van rajta. Ennyit még nem foglalkoztam egy tojással sem, mind ezzel a kollekcióval. Mindenki tudja, hogy a húsvét egyik szimbóluma a hímes tojás. Talán önök között is sokan vannak, akik diszes tojásokat készítenek húsvétkor, de honnan származik ez a hagyomány? Milyen minták vannak és hogy épülnek fel? Ezeket a kérdéseket fogjuk vizsgálni az előadás során. A hímes tojásfestő iparművész jelenleg matematikát és informatikát hallgat Budapesten. Bár első hallásra úgy tűnhet, hogy a matematika és a tojásfestés két külön világ, ildikó szerint mégis van kapcsolat közöttük. Leginkább a geometria az, ahol a kettő találkozik, hiszen ha az ember megnézi a tojásokon található motívumokat, akkor nagyon sokféle szimmetriát fel lehet benne fedezni. Amikor elkezdünk rajzolni egy mintát, akkor először a tojás felületén egy felosztást készítünk el. Ez fogja biztosítani azt, hogy a minta az egyenletesen helyezkedjen el a tojáson, szimetrikus legyen, és így fogjuk megtalálni a tojásnak a középpontját is. És amikor megvan ez a felosztás, akkor kezdjük el a tényleges motivumokat belerajzolni. A hímes tojások készítésében, illetve a kiállítások szervezésében nagyon sokat segítenek szülei. Mindig hangsúlyozza, hogy a támogatásuk nélkül nem menne ennyire gördülékenyen a munka. Az édesanyja az inkább a tojás festésbe tudja segíteni, én ehhez nagyon nem értek, nekem viszont a kiállításoknak a logisztikája, ami az én feladatom, egy kiállítást összezakni, az, az installációt kitalálni hozzá, leszállítani a dolgokat, tehát ezek inkább a, amikkel én tudok segíteni, és azért ez egy nagyon komoly háttérmunkát igényel, hogy ha egyszer valahol megjelenünk, akkor az a kiállítás az olyan legyen, ami azt mondjuk, hogy igen, ezen már nem lehet javítani. Ildikó fiatal kora ellenére már több díjat és elismerést is kapott, amelyek ösztönzik és megerősítik abban, hogy valóban egy rendkívül különleges és izgalmas művészeti ággal foglalkozik. A legelső az a magyar kézműves remek volt, és aztán következett a, a Granátalmadíj, a Junior Primadi és végül a Népművészeti Főmesterek címet is elnyertem. Ezek nagyon komoly szakmai elismerések. Nem csak magát a, a kéz kell beadni, hanem egy nagyon komoly pályázatot is kell hozzácsatolni, amiben az embernek le kell írni, hogy, hogy mit tud erről az adott szakágról. a Mindenki Akadémiája színpadán, Fekete Ildikó, aki bemutatja nekünk a magyar hímes tojásokat. Még mielőtt azonban rátérnénk a részletekre, általánosságban szeretnék elmondani néhány dolgot. Először is az, hogy hogyan válasszunk tojást. Általában tyúk tojásra szoktunk dolgozni, ám a tojások mások és mások lehetnek. Az átlagos, hímes tojás alapanyag, az középen látható, ennél vannak kisebb, illetve nagyobb méretű tojások is. A kisebb tojást az boszorkány tojásnak szokták nevezni. A néphiedelem szerint a lidérc nevezetű ártó szellem lakozik benne. Ez a szellem, ez teljesíti a gazdájának bármely kívánságát, ám cserébe a vérét szívja, ezért egy idő után eléggé kellemetlen a lidércnek a jelenléte. Ezekre a tojásokra nem szoktunk festeni. A másik, az pedig egy méreten felülítjúk tojás. Ezeknek nincsen már külön nevük, de ezekre sem szoktunk dolgozni. Himes tojásokat mindig olyan tojásra készítünk, ami szép, egyenletes, átlagos méretű, és a színe is mindenhol ugyanolyan. A következőképpen a szükséges eszközöket lehet látni, és feltűnő, hogy nagyon kevés eszköz szükséges a hímes tojások készítéséhez. A nagyon fontos kellék az az úgynevezett íróka, gica, vagy más néven kesice, ez azt az eszközt jelöli, ami egy vörös résztölcsér egy fanyélhez rögzítve. Ezt a töltsért viasszal töltjük fel, és a viasz így fog rákerülni a tojásnak a felületére. A technikának az a lényege, hogy ahol viaszos a tojás, ott később a festék nem fogja meg. Még néhány mondatot szeretnék elmondani a kezdetekről. A hímes tojást nem úgy készítünk, hogy hopp, megrajzoljuk a mintát, hanem először is a tojás felszínén egy bizonyos felosztást készítünk el. Itt néhány alapfelosztás látható. Feltűnő, hogy a legelső felosztás az igazából előfordul az összes többinél is. Ez az alapfelosztás, ez négy függőleges és egy viszintes osztóvonalból áll össze, így nyolc egyenlő részt fogunk kapni a tojás felületén. És ez a felosztás segítségére van a többi felosztás, elkészítéséhez is, és miután elkészítettük a felosztást magát, jöhet a mintának az elkészítése. A következő képen a festési sorrendet szeretném bemutatni. Nagyon fontos, hogy mindig a világosabb színektől festünk a sötétebb színek felé tehát először a piros festékbe kerül a tojás. Azokat a részeket, amiket pirosan szeretnénk hagyni, ismét lefedjük viasszal, és így kerülhet a következő a fekete festékbe. Megint, amiket feketén szeretnénk hagyni, lefedjük viasszal. Még maradtak a tojáson olyan részek, ami nem viaszos. ezeket fehérre szeretnénk elkészíteni, ez egy visszamaratásos folyamat, Különböző savakat lehet használni, amik leszedik a festéket a nem viaszos részekről, illetve visszamarják a tojás is, és tudjuk, hogy minden tojás a barna réteg alatt fehér színű, így kapjuk végül a tojáson a fehér színeket is, és végül leolvasztjuk a viaszt a tojásról, és így fognak előtűnni a különféle színek, amelyeket eddig használtunk. Egy kis kisfilmet szeretnék bemutatni arról, hogy a segédvonalak azok milyen mintákat fognak nekünk lehetővé tenni. Érdemes megfigyelni, hogy a segédvonalak már egy bizonyos szimetriát is meghatároznak a tojáson. Nagyon gyakoriak a hímes tojásokon a tengelyes, illetve forgásszimmetriák. forgásszimetriák. Különféle csoportokba sorolhatjuk őket. Az egytengelyestől egészen a nyolctengelyes szimetriáig, mindenre találunk példát a magyar hímes tojás. Tojásokon. persze középpontos szimetria is nagyon gyakori, és ezen kívül még térbeli szimetriákat is találhatunk a hímes tojásokon. Ezen a képen látható, ez egy úgynevezett csavarszimetria, nagyon nehéz az elkészítése, mert nagyon jó térlátást igényel. Most szeretnék konkrétabban rátérni a tájegységek ismertetésére. Az első ilyen tájegység, ez a Muravidék, igazából a már csak Dobronakon készítenek ilyen jellegű hímes tojásokat. Ezeknek az a jellemzőjük, hogy mindig két színnel festik őket, feketével, illetve pirossal, és hát a háttérszín, a fekete az, ami jobban dominál ezeken a tojásokon. Hogyha megfigyeljük őket, akkor láthatjuk, hogy főleg egyenes vonalakból tevődnek össze, viszonylag egyszerű az elkészítésük, azonban vannak nagyon jellegzetes minták, ilyen például a középen látható bogyós motivum is, melynek több variációja is előfordul. Ezen kívül még érdemes megemlíteni, a bal felső sarokban látható mintát, ez valószínűleg az útszélén elhelyezett fakereszteket próbálja reprezentálni. Következő tájegységünk az a felvidék. Itt szeretném megemlíteni, hogy a felvidéken több tojásdíszítési technika is hagyományosnak számít. Én ebből most csak a tojás írás technikáját szeretném kiemelni, illetve ezeket a motivumokat. Itt mindig egy szint használnak a pirosat, és... Érdemes megfigyelni, hogy nagyon sok virágdíszítés található a tojásokon, ezek általában a tojás aljától egészen a tetejéig érnek fel, ezek nem csak egyszerűen virágok, hanem életfát szimbolizálnak. A bal alsó sarokban egy kígyós motívum látható. A kígyó az a férfinek a szimbóluma. Középen pedig egy keresztes mintát szeretnék megmutatni, és egyúttal felhívni a figyelmet a továbbiakra hogy noha a húsvét, az keresztény ünnepnek számít, mégis hogyha megfigyeljük a hímes tojásokon látható mintákat, nagyon-nagyon kevés olyan motívumot találunk, amely a kereszténységhez köthető. A minták nagy része valószínűleg ennél jóval régebbi. A következő tájegységünk az a Dunántúl. Noha, dunántúl írtam ide, mégis a minták inkább Aranya-megyéből származnak. Itt is egy színt használnak a, a hímes tojásokon, ez a piros szín, és érdemes megfigyelni például egy tulipámotívumot. Ez minden tájegységen jelen van, mégis mindenhol másként ábrázolják a tulipánt, amely egyébként a nőnek a szimbóluma. Minél inkább ki van nyilva a virág, annál idősebb nőt ábrázol. A következő tájegység, Felső Torontál megye, ez igazából sokkal nagyobb terület, mint amit a térképen bejelöltem, hiszen ez szert keresztúr és környékén található ez a tájegység, azonban hasonló hímes tojásokat még Baján is készítenek. Ezeknek nem a mintája az, ami hagyományos, hanem az elkészítés módja. Ugyanis, hogyha megfigyeljük a képen, akkor láthatjuk, hogy a minták azok kettő alapmotívumból tevődnek össze. Ez a cseppalak, illetve ez a karomhoz hasonló alakzat, és ezt a két elemet rakják össze a tojásírók a kedvük szerint, ezekből fog kialakulni a, maga a minta. A színeket tekintve azonban már többet mondhatunk, itt három színt szoktak általában használni, ez a citrom, sárga, piros, illetve fekete. És itt is a fekete adja a háttér színét, ez a domináns, azonban néha előfordulnak olyan tojások is, amelyeknek fehér a háttere, ez esetben a sárga színt nem szokás használni. A következő tájegység az a sárköz, amiről szeretnék beszélni. Érdemes megfigyelni, hogy a a minták nagyon hasonlóan épülnek fel, mint az előbb említett felsőtorontáli tojásoknál. Az a különbség azonban, hogy itt egy tojáson sokkal több mindent helyeznek el, ezért sokkal aprólékosabb a motívum, illetve a színek használatában is sokkal több szín van. Eredetileg itt is csak a feketét, a pirosat, illetve a narancssárgát használták, ám a sárközben a háziipari szövetkezet hatására új minták, új színek, kerültek be a már meglévő mintakincsbe, hiszen ebben az időszakban sokan ebből éltek, hogy hímes tojásokat készítettek eladásra, ezért nagyon feldúsult a mintakincs, ekkor jött be a zöld, illetve a lila a hímes tojásokra. A következő tájegység az Dél-Erdély. Itt kettő területet szeretnék bemutatni, Hunyad-megyét, illetve Nagy-Küküllő-megyét. Mind a kettő Dél-Erdélyhez tartozik, ám láthatjuk, hogy a díszítési kultúra jelentésen eltér a két régió tekintetében. A felső három hímes tojás az Hunyad megyéből származik. Ezek is mindig háromszínű tojások, tehát a pirosat, a citromsárget, illetve a feketét szokás használni. Nagyon jellemzőek a különböző virágmotívumok, különösképpen a tulipánnak az ábrázolása. Ha emlékszünk a baranyai tulipánra, akkor láthatjuk, hogy, hogy tényleg a tulipánnak rengetegféle variációja létezik, és ez tájegységenként változik is. Az alsó három tojás pedig Nagyküküllő megyéből származik, itt nem szoktak sokkal több színt használni, inkább csak pirosra festik a tojásokat, ám nagyon érdekes, hogy a hímes tojásokról szóló első írásos emlékünk, azaz 1700-as évekből származik egy Hunyad megyei nemes számadás könyvéből, amely azt a technikát írja le, hogy különböző növényi savakkal hogyan lehet a héjat visszamaratni és ezáltal hímes tojásokhoz jutni. Ez a leírás, ezt Hunyad megyéből származik, ám a hagyományos tojások ezzel a technikával mégis Nagyküklő megyében készülnek. Ez az alsó sor első képén látható. A következő tájegységünk, az a gyimes. Itt is inkább csak pirosra szokás festeni a tojásokat, ám azt mondhatjuk, hogy ez az egyik olyan tájegység, ahol nagyon régről megőrződtek a motívumok, rengetegféle gyönyörű minta van, és szerencsére ezeknek megmaradt a neve, illetve sok esetben a jelentése is. Itt néhányat szeretnék is elmondani. Az első sor utolsó tojása, azaz az úgynevezett veszett utas vagy vétett utas motívum, ehhez kettő jelentéstartalmat is tudunk kapcsolni. Az egyik szerint megvédi a tulajdonosát az úton való eltévedéstől. Segít abban, hogy minél előbb hazataláljunk. Azonban egy másik hiedelem szerint ez a veszett út vagy vétett út egy utat nyit az emberek és a szellemek világa között, és a szellemek ezen az úton könnyedén átjönnek, rémizgetve az embereket. Mégis nagyon fontos volt ennek a tojásdísznek az elkészítése, hiszen a tavasz is csak úgy tudott beköszönteni, hogyha az asszonyok megírták az utat neki. Ezért sokszor ezzel kezdték nagypénteken a tojásírás folyamatát, és aztán csinyán bántak vele, csak néhány darab készült el ezekből. Amiről még érdemes beszélni, nagyon sok olyan minta van, főleg a gyimesekben, ami állatoknak testrészeit ábrázolja. De nem csak állati testrészeket ábrázolnak a tojásokon, hanem sok esetben emberi testrészeket is. Ez általában kézábrázolás. Ezt a kézábrázolást láthatjuk az első sor második tojásán. Ezek mind védő funkciók, megvédenek a különböző betegségek, bajok elől. Ami még nagyon érdekes, a csillagos motívum. Ez a második sor középső tojása. A csillag az nem csak a gyimesekben van, hanem igazából bármelyik tájegységnek a mintakincsei között megtaláljuk. A Tulipántól eltérően ennek nincsenek tájegységre jellemző variációi. Ez mindenhol ugyanúgy jelenik meg, mindenhol nyolcágú, ám a csillag az életnek, az élet körforgásának a szimbóluma. Úgy gondolták, hogy ha valaki megszületik, akkor vele együtt egy csillag is kigyúlik az égbolton, és a személy halálával ez a csillag is eltűnik onnan. Érdemes még megemlíteni az alsó sor első tojását, ezt ördök térdjének nevezik, és ez egy szerencsehozó tojásdísz, mert ha megnézik, akkor ez egy nagyon forgó, nagyon pörgő, mozgalmas motívum, és hát úgy gondolták, hogy ez, ez már annyira forog, annyira pörög, hogy ennyire már csak az ördög képes rá, és hát úgy gondolták, hogy akinek szerencséje van, annak ördöge van, és ezért ez a tojásdísz, ez a szerencsének a szimbóluma. Ezen kívül még látható itt szíves motívum is, ez már nem annyira régi, a szív, az valószínűleg a nyúlfüles motívumból alakult ki, ami ugye állati testrész, tehát rontásba jelhárító, azonban a mintáknak a jelentése, a neve azért itt is egyre inkább kezdett feledésbe merülni, és amiről már nem tudták, hogy micsoda, azt próbálták valamihez hasonlítani, és ezt a nyúlfüles motívumot szívvé alakították át. A szív, az természetesen a szerelemnek, a szeretetnek a jelképe, de emellett még a férfinek a szimbóluma is, ezért nagyon gyakran a tulipánnal együtt szokás ábrázolni. A következő tájegység, amiről szeretnék beszélni, az a három szék. Három is több szint alkalmaztak a hímes tojások elkészítésénél, ilyen például a fekete, a citromsárga, illetve a piros színnek a használata. Itt is leginkább növényi ábrázolásokkal találkozhatunk a hímes tojásokon, Azonban a felvidéktől eltérően itt nem alulról fölfele rajzolják a motívumokat, hanem viszintesen. Ez nagyon jellemző erre a tájegységre, és még azt is érdemes megfigyelni, hogy eddig olyan tojásokkal találkoztunk, hogy megrajzoltuk a mintát, kialakultak különböző területek a tojásnak a felszínén, és ezeket bizonyos színekre kifestettük. Itt kicsit más a helyzet, itt először nem rajzolják meg az összes motívumot a tojásra, hanem csak elkezdik megrajzolni, és akkor befestik valamilyen színre, és tovább rajzolják a mintát. Ez látszik is a képeken, hogy nem csak fehér vonalak vannak rajta, hanem piros, illetve sárga vonalak is készültek. A következő tájegységünk az árapatak, Ö, nagyon érdekes, hogy árapatak nagyon közel helyezkedik el három székhez. Mégis, hogyha megnézzük a tojásokat, jelentősen eltérnek egymástól, ö, mintájukat, illetve színhasználatukat tekintve is egyaránt. Az árapataki hímes tojások, azok általában piros színűek, ám szoktak használni benne narancssárgát is, de a narancssárga az csak a pöttyöknek, illetve ezeknek az apró vonalaknak a, a színét adja. Hogyha a mintákat vizsgáljuk, akkor összességében sok motivum nincsen ezen a területen, azonban nagyon szeretik variálni a már meglévő mintákat. Mit is jelent ez? hogy ha megrajzolják az alapmotívumot, de más területeket pöttyöznek ki, máshova teszik a kis apró vonalakat, akkor ugyanannak a mintának teljesen más a hatása. Így nagyon sok variációhoz jutnak a hímes tojásokon. Esetleg még érdemes megemlíteni azt, hogy nem minden területen ugyanúgy működik a hímes tojások adományozási szokása. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ezt a lányok adják a locsolóknak. Van, ahol igen, de van, ahol nem. Árapatakon például 21 tojást készítenek, amelyből az egyik az mindenképpen liba tojás kell, hogy legyen és a locsolók ebből választanak maguknak néhányat. A gyimesekben ott valóban a lány adja a locsolónak a, a hímes tojást, ott ö, ezek személyre szabott tojások, olyan védő-óvó funkció van rajtuk, amire az adott illetőnek esetleg szüksége lehet. A sárközben közben a keresztanya adja a kereszt gyerekének, tehát más és más szokások vannak, olyan is előfordul, hogy komatállat készítenek. Ez azt jelenti, hogy akik szorosabb kapcsolatot ápolnak egymással, baráti kapcsolatot akár, azok komatállat szoktak egymásnak ajándékozni, ebben kalács, esetleg sonka, bor, illetve hímes tojások kapnak helyet. Tehát a hímes tojások felhasználása, úgymond, nagyon sokrétű lehet. Talán még néhány szót szólnék a pöttyözésről, hiszen a diákon keresztül többféle pöttyözési móddal ismerkedhettünk meg. Ami a leggyakrabban használatos, az itt az árapatakinál is megfigyelhető, az, hogy egy körülzárt területet pöttyözünk ki. A gyimesinél is ugyanez a helyzet, és... A pöttyözésnek jelentése is van. Azt nem tudjuk pontosan, hogy, hogy mit is jelent, hiszen több magyarázat is született erre. Az egyik szerint az éjszakák, illetve nappalok váltakozása jelenik meg ezáltal a hímes tojáson, főleg abban az esetben, amikor az egyik terület ki van pöttyözve, akkor a mellette alatta lévő az üresen áll, tehát hogyha ilyen szerűen alkalmazzuk a pöttyözést, de természetesen nagyon sokféleképpen lehet pöttyözni. Um, másik magyarázat pedig az, hogy ennek a saktáblaszerű szerű pöttyözésnek az lehet a jelentése, hogy régen úgy gondolták, hogy az emberi világ az pontosan a tükörképe a szellemi világnak. és valószínűleg a pöttyözéssel is ezt próbálták kiemelni. És ha már a pöttyözésnél tartunk, akkor szeretném elmondani azt, hogy nem csak Magyarországon illetve nem csak a magyarok készítenek hímes tojásokat, hanem ugyanez az a technika megtalálható a, a román nép művészetben, az ukránoknál, a lengyeleknél, szóval ö, nagyon sok más helyen is. Azonban, ahol mi pöttyözni szoktunk, ott más népek leginkább ö, csíkozással szokták kiemelni ezeket a motívumokat. Hát én körülbelül ö, ennyit szerettem volna elmondani a hímes tojások kapcsán. Most bemutattam néhány tájegységet, azonban ö, még nagyon sok olyan terület van, ahol érdemes kutatni, hiszen ezek a hímes tojások még nincsenek rendszerezve, érdemes őket összegyűjteni, felkutatni, és számomra is még vannak ismeretlen tájegységek, ezért a jövőben nagyon szeretném, hogyha ezeket is fel tudnám térképezni. Köszönöm szépen. mindenki akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.